Hello, everybody. З вами я, Енд, і сьогодні я покажу, з якими налаштуваннями я записую відеоролики та проводжу етери в ОБС. Почнемо з загальних налаштувань. У мене тут все типово. Заходимо в вкладку Трансляція. Тут в мене вибраний сервіс YouTube RTMPS, і також звичайний сервер. Підключений мій обліковий запис. В виводі в трансляції у мене стоять стандартні налаштування, але досить понижені, тому що в мене досить повільний інтернет. В записуванні в мене стоїть тип стандартний, формат запису МКВ. Тому що, якщо ми будемо записувати в MP4, і коли, наприклад, вимкнуть світло, чи ж Windows зависне, і мені доведеться його перезапускати через силу, то тоді цей файл зламається, його буде неможливо відновити. А такої проблеми в МКВ немає. Кодувальник у мене NVIDIA NWANG HEPK. Або ж, як в народі кажуть, H265. Я не змінюю масштаб виводу, він у мене Full HD. Я автоматично розділяю файли за розміром. По 2 гіабайта. Це зручно. На кодувальника можна помітити, що я користуюсь регулятором Seacupy. Він, як на мене, самий найкращий. Його рівень у мене стоїть на 14. Уточную, що найкраща якість відео буде при одиниці. Але перевіряючи всі рівні, що більше 14, майже не помітив різниці. За виключенням значного збільшення розміру файла та більше навантаження на процесор та відеокарту. Тому рекомендую поставити його на ідеальний варіант 14. Інтервал ключових кадрів у мене стоїть на нулі або на авто. Шаблон, максимальна якість, профіль Main. Вімкнуто передбачення та психовізуальне настроювання, а також максимальна кількість БК. Кадрів стоїть на 2. Вони потрібні виставити це число для передбачення. Як ви бачите, тут написано, дозволяє використовувати динамічні B-кадри. Переходимо в аудіо. В аудіо у мене стоїть максимальний бітрейт, тобто 320 на кожній з доріжок. У мене вимкнутий буфер повторів. Переходимо тепер в налаштування аудіо тут. Ви бачите, що в мене частота дискредитизації 48 кГц. Це стандартно. Канали стеро. Загальні пристрої звуку в мене всі вимкнуті, тому що в мене є спеціальна сцена для записування звуку. Всі інші налаштування базові. Відео я тут нічого не змінював. Також я додав декілька гарячих клавіш для коригування, записування та паузи відео. Додатково у мене вімкнено автоматичне ремультиплексування в MP4. Це дуже зручно. Коли я закінчу записувати, тобто сам, а не в мене, наприклад, зникає світло, то воно перезаписує файл в форматі MP4, тобто файли зберігаються два. MP4 і МКВ. МКВ тоді можна просто видалити. А якщо в мене, наприклад, завіс ОПС, або в мене зникнуло світло, в мене він записується в МКВ4, і тоді я його авто... не автоматично, а за допомогою програми, Handbrake, наприклад, мене, перезаписую в МКВ4. Це дуже зручно. Ну, ось тут все в мене інше базове. Так, переходимо до налаштування сцен. Як ви бачите, в мене є дві сцени. Запис і етер, і записування звуку. Записування звук в мене знаходять стільки е, звуки. Але, як ви бачите зараз є для того, щоб показати вам їх налаштування. По-перше, напевно, виникло запитання: "Як ти це зробив?" Я можу вам сказати, що після версії OBS 28 є два способи. До версії тільки один за допомогою плагіну. Ну, ми почнемо з плагіну WinCapture Audio, тому що це найкраще. Я вам рекомендую, доки захоплення звуку застосунку в бета-версії його не використовувати. Ось ми створюємо новий, вибираємо процеси Adobe Premiere Pro і, наприклад, Chrome. Гаразд. Так, бачимо, що в мене з'явилось захоплення вихідного аудіопотока процесів. Наприклад, я вимкну собі е, музику Spotify. Як ви бачите, вона трохи... Давайте громче зробимо. Її видно ось тут. Тобто Spotify. У мене тут вибраний процес Spotify. Але вона тут не захоплюється. Вимикаємо музику, переходимо в Chrome і, наприклад, дивимось моє відео. Minecraft заявка на Майнкрафт сервер. Майнрофт. Запускаємо. Hello everybody! З вами і, як ви бачите, And це захоплення вихідного хто є. Я yeah, End, мені все 17 років. Це досить зручно. Я можу вибрати також тут захоплення всіх аудіо, крім вибраних з вибраних процесів. Тобто вимикаю так от і можу, наприклад, звімкнути музику. У мене вона записує все, що не є, наприклад, Adobe Premiere Pro і Chrome. Тобто зараз включив Spotify і воно в мене записує Spotify. Там на паузу, вмикаємо Chrome, воно не записує. Це такі в мене налаштування. Я зробив його для Spotify, для гри та для Discord, щоб все було при монтажі роз... Здільно. це дуже дуже зручно також в мене є налаштування мікрофону, фільтри, вони в мене не базові я їх налаштовував спеціально для свого мікрофону кожен повинен налаштовувати сам єдине що скажу, якщо ви хочете такий басистий голос то вам потрібно говорити басисто, намагатися, а також використовувати плагін Marvel GQ зараз подивитеся, я залишу на нього по опису посилання, ви вкачуєте, далі додаєте плагін VST і вибираєте його тут він у вас повинен з'явитися ось мої налаштування його, Мене ввімкнено подавлення шуму Aeron Noise, такий компресор, лімітер до мінус 5 та експандер. Все, більше в мене ніяких налаштувань тут немає. Так, заходимо тепер в основну сцену під назвою запис CATER. Як ви бачите, в мене тут є сцена записування звуку. Оце спеціальна сцена. То ось тут не повинно бути захоплення екрану. Вилучаємо його. Як ви бачите, зараз чорний екран, і ви мене зараз чуєте. Заходимо в запис CATR. Ви мене досі чуєте, але в мене вже є захоплення екрана і, наприклад, захоплення гри. Ця сцена додається дуже просто типово все ніякі плагіни для цього не потрібні додаєте сцен все. це дуже дуже і зручно чесно кажу вам на рахунок захоплення гри У мене все стоїть тут базово і захоплення екрану також так як я дуже рідко стрімлю і проводжу свої етери то мені не потрібно такі прям там донати тому подібне мені не потрібно спеціального оформлення для стрімінгу, тому що я зачасту стрім проводжу просто там щось будую або ще щось. І він досить короткий. Ну а я сподіваюся, вам сподобався даний відеоролик. І хоч я поки не продвинутий в ОБС, ви поставите вподобайку, підпишитесь на мій канал. Ну а з вами був я, Енд. Всім вдачі і до побачення.